الزن زينة القمر نيفة والله ما يوفيك توصيفة أم الحلا والفخر كله نيفة ترى جنة الدنيا مبروك ليلاتك في مبروك أم المحاسن يا بنت أبوك أبوك شيخٍ معرب سأس صقر له العز والطلاة والطلاة <متصفيق> الشعر معروف وعطناط والشعر عيد نقافة الزين زينة القمر نيفة والله ما يوفيك توصيفة أم الحلاوة والفخر كله نيفة درجة جنه شخين محر صقر لها القص والطالة صقر <تصفيق> لها العيد والطالة يا يعني راغي الفعل والامجاد وصيتك مقه لالوفا يزداد والناس كلين كل في فيك يا طيب الراس والسيرة ونافك سبها الرجل وافق صقر على الطيب وسنانك في ما مافيك شقة ولا ريبة وقت الموادي في هيبة كيف بك الناس من داني راعي كرم مامتع راعي السن زين سنة مواقفها بطيد والناس تعرفها وفيها التفاخر بدون حدود تمشي على المجد وصرود مبروك لمتك في مبروك يما المحاسن يا بنت أبوك أبوك شخين مع ساس صقر له العز والطاله صقر له العز والطاله يا راعي الفعل والأمجاد وصيتك مع أهل يزداد والناس كلن تغنى فيك يا طيب الراس والسيره ونافك سبها رجل واحد صقر على الطيب وسنافي، ماني موصيك في نيفا لانك ما تحتاج الوصايا، لانك ما تحتاج لوصايا ما فيك شكه ولا ريبه، وقت المواقف لك هذا تفخر بك الناس من داني راعي كرم ما امتع راح عرس القمر نيفا والله ما يوفيك توصيفا هم الح مواقفها بالطيب والناس تعرفها، وفيها التفاخر بدون حدود، تمشي على المشجي مصلوحه، الله يتبدل لكم بالخير، انتم على الناس عندي بيت عسى السعادة تخاويكم، طول الزمن ما تفارقكم، طول الزمن ما تفارقكم، طول الزمن ما تفارقكم، جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح